Tělocvičná hala Pouchov, odlehčovací služba v Honkově ulici, Materská škola Sluníčko a ulice Hlavní. To jsou čtyři největší investiční akce města, které právě probíhají. V letošním roce jde o největší akce, které se nám podařilo zahájit. Vedle toho město zrealizovalo celou řadu drobnějších investic do městského majetku, jako jsou komunikace, školy, školky, budovy pro dobrovolné hasiče zejména v pločištích poslední budova. Stavba tělocvičné haly Pouchov byla zahájena na jaře letošního roku. Kromě zcela nové tělocvičny zde bude vybudováno také 46 parkovacích míst. Město do nové budovy investuje téměř 58 milionů korun. Práce by měly být dokončeny na podzim příštího roku. V Honkově ulici v Hradeckých Kuklenách vyrůstá od září nová budova odlehčovací služby. V samotné stavbě předcházely ještě demoliční a přípravné práce. Budova, kterou město staví za více než 115 milionů korun, nabídne kapacitu až 35 lůžek, moderní vybavení a zelené prvky. V rámci stavby bude zhotoveno také parkoviště a dojde k revitalizaci okolní zeleně. Rozsáhlé rekonstrukce právě probíhají v mateřské škole Sluníčko a jsou rozděleny do tří etap. První z nich byla zahájena začátkem června. Kompletní opravou prochází hospodářský pavilon, včetně vnitřních prostor. Cenově vychází na zhruba 16 milionů korun. V příštích dvou letech chce město v rekonstrukci této školky pokračovat a navázat druhou a třetí etapou. Celkové investice do této školky se předpokládají ve výši zhruba 49 milionů korun. Rekonstrukce silnice, nové chodníky, vylepšené veřejné osvětlení, obnova zeleně a oprava zastávky MHD kluky. To vše se odehrává v rámci stavebních prací, které probíhají v hlavní ulici na Novém Hradci. Ta je místní páteřní komunikací mezi Roudničskou a Brněnskou ulicí. Veškeré změny výjdou město téměř na 70 milionů korun. Hotovo by mělo být v první polovině roku 2022. V současné době radnice pokračuje v přípravách dalších velkých investic, které by měly být zahájeny v příštím roce, zejména je to fotbalový stadion, lávka přes labe, která už je zasmluvněná a k jejíž realizace zcela jistě v příštím roce dojde, zejména pak také Benešova třída, kde máme požádáno novo územní rozhodnutí.